الجيش عالي خلاص يلا الله يعاوننا ويعاونهم إن شاء الله غيرك. لا تحية عون تم الله الله لو خيرت الجيش الصحراوي البطل الغربه الغربه ان شاء الله الله على السحر